واك تو تي ألجيري، ذي ذي زغير يامه امك يامه يا امك ترى باه بلا غير يا امك بلا غير غادي ماركي بالشبكه يا بنيلي ويا أمى يا بنيلي ويا أمى غادي يا يا يا يا